Jedna dівči nočka chodila po sviti, nosila si palju nočku zadi na hrbeci, diemča to rozkošne, ne daša nam trapiti, zlosu zajdu s paljenočkom dalša nam nabiti, nівča to rozkošne, ne dalša nam trapiti, Zlosti zajdu s paljenočkom, dalša nam napiti Ča mi zunovalo, oženil jemša neskoro, žaljem što zostalo. Ej, zostalo mi da ne budu vesele. ej bol ani do robote, ani do posteli. Počúty, a ja muším s paroptami po spívaní ujdy. Vlado, tvoja vlado, ja dám tú rozpočláv, ja sa všetkú rady majú na starosté.